Не дивлячись на те, що у половині шкіл Гвардійської громади є укриття, в усіх навчальних закладах Терегромади – онлайн-навчання, каже сільський голова Іван Возборський. Діана Горобець – мама другокласника, який навчається у Немеченецькій школі Гвардійської громади. Жінка каже, що через відсутність укриття в їхньому навчальному закладі діти змушені навчатись онлайн. Розповідає, через перебої з інтернетом у школі уроки часто перериваються.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 Директорка Немичинецької школи Олеся Колеша коментувати ситуацію на камеру відмовилась. Голова гвардійської селі Ради Іван Возборський також погодився спілкуватись лише на диктофон. Вчальний заклад забезпечені інтернет-мережою на сьогоднішній день. Чому був перебій? Можливо, були погодні умови. Тоді сюди задощили на той час. В той час якраз було перебої практично по всій громаді. На сьогоднішній день у зв'язку з тим, що можливо справді перебоїм імноць через цього провайдера, то розглядається можливість підключити іншого.